Привіт. Сьогодні готуємо ліниві вареники з картоплею всього за 20 гривень Відварюємо картопельку, насипаємо маселко, яєчко, муки, робимо тісто. Насипанькаємо мукиці, переміщаємо наше тісто, розкачуємо, нарізанькаємо, переміщаємо, формуємо ковбаску. 1 2 3. Формуємо наші варенички. Дивіться, що вийшло. Переміщаємо в каструльку, відварюємо, робимо зажарочку, смажимо, переміщаємо, сметажка, зажарочка і готово.